واخيرا ظهرت براءة الفنانه وفاء مكي اللي تسجنت في سنه 2001 وتم الحكم عليها بالسجن 10 سنوات مع الشغل ولا لإدانتها بتهم التعذيب خادمتيها مروه وهنادي عبد الحميد والاعتداء عليهما ولكن تم تخفيف الحكم بعدها الى 3 سنوات علشان تخرج من السجن في 2004 بحيث ان وفاء مكي تم ادانتها بتهم التعذيب وضرب وحرق بنتين كانوا شغالين عندها مروه وهنادي تم تخفيف الحكم من 10 سنوات ل 3 سنوات علشان تخرج من السجن في 2004 لكن ياما في السجون مظاليم، اسمها وفاء مكي سليمان من محافظه الغربيه مركز زفته، عمرها دلوقتي 56 عام، من اشهر اعمالها دور مهجه في مسلسل ذئاب الجبل، وعملت اكثر من 88 مسلسل وفيلم، ودلوقتي من بعد 23 عام من سجنها طلعت وفاء مكي في برنامج في التلفزيون وقالت انا بطلب شهاده واحده اسمها ميار الببلاوي، ممثله مصريه، قالت انا مفتاح براءتي مع ميار الببلاوي، وقالت ان معيار الببلاوي لو كانت زمان في 2001 ما كنتش اتحبست الثلاث سنوات، وان ميار الببلاوي رفضت تشهد وقتها وهربت على سوريا وقالت ان البنتين اللي كله اتهمني بانه ضربتهم وحرقتهم وعذبتهم كانوا الاب فاسد بيتاجر بيهم في المخدرات وان كان عندهم مرض جلدي بيوقع شعرهم فانا خفت على نفسي وتركتهم لكن الاب ده فضل يستفزني ان يا اما اديله فلوس يا اما اشغل البنتين عادي يا اما هيسبب لي مشاكل في حياتي وقالت ان ميار الببلاوي وقتها كان في ايديها تطلعني من السجن وكانت في ايديها تبرئني وانا بطلب شهادتها دلوقتي بعد 23 سنه وانا والله مسامحاها لان لسه بتعاير لحد بالتهمه اللي اتحبست بسببها وانا ما عملتهاش اصلا وهنا معيار الببلاوي ما خبر وطلعت ردت على الكلام معيار الببلاوي قالت انا فعلا كان في ايدي مفاتيح براءتها ومفاتيح الشهاده في ايدي انا وان في شخصيه كبيره في البلد كانت متضايقه من وفاء مكي وعايزه تحبسها وعايزه تاذيها باي طريقه وكنت عارفه تفاصيل كل حاجه بتحصل في حياه وفاء مكي لان انا كنت من المقربين ليها في الفتره دي فانا قلت هروح واشهد معاها علشان تاخد براءه لكن قبل الشهاده جه لجوزي بريد لحد الشقه بتاعتي ولما جوزي فتح البريد ده لقى مكتوب فيه لو عايزة ابنك يذبح اشهدي مع ما ميار الببلاوي ما لقتش حل وقتها غير ان هي وجوزها سافروا على سوريا وعاشوا فتره هناك وما شهدتش خوفا على ابنها لا يتدبح زي ما مكتوب في الورقه لما فكرت بعد كده انها ترجع وتشهد مع وفاق مكي علشان تخرجها من السجن جوزها حذرها وقتها وقال لها ان كده في خطر على حياتي وحياتك وحياه ابنك ولا انت عاوزاه يتذبح ميار الببلاوي قالت انا خفت وما رضيتش اشهد اصلا. جدير بالذكر من من اشهر اعمال الفنانه وفاء مكي ذئاب الجبل عام 1993 وسعد اليتيم 1997 والرايه البيضاء 1988 وضد الحكومه في 1992 ما تنساش يا صديقي تعمل لايك للفيديو واشتراك للقناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد اشوفك على خير في الفيديو القادم